Salut, prieteni, bine v-am găsit la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să facem o instalare de Windows 10 în limba română. Am pregătit mașina virtuală cu Windows 10. O să pornim și noi. O să avem instalarea în limba română. Aici dăm pe următorul, aici instalare imediată. Aici, dacă aveți o licență, o introduceți. Eu nu mai stau să fac acest pas, dau ignorare. Aici acceptăm termenii și condițiile de la Microsoft. Aici pe personalizare, adică a doua, nu pe un grade. Da? Aici practic am ajuns la partiții. Eu o să șterg de tot această partiție, mai aveam un Windows făcut pe el și acum o să creez una nouă. Nu mai fac alte partiții, mi ajunge 32 de giga M-a făcut 500 de mega pentru un sistem. Și 31 de giga pentru Windows. Acum nu rămâne decât să dăm pe următorul. După cum s-a instalat. si este Windows 1 a română. cam atât cu instalarea unde suni 10 în limba română. Eu vă aștept pe viitor și la alte tutoriale. Eu am fost Cristi, la revedere.